Imagineu que esteu amb un grans de cels i trobes el teu cap. I llavors li has d'explicar una idea des de que puges a la planta 23 fins a baix i més o menys mig minut. Vale? Aquesta és la vostra idea. Qualsevol cosa que afegiu a la vostra presentació ha de reforçar la vostra idea. Qualsevol cosa que vagi en contra o no porti res, l'heu de treure. Vale? I això és que es diu el test de l'ascensor. Llavors, en aquests 30 segons, si ja has sabut resumir-ho en 30 segons, doncs la gent eh, dirà «Ostres, d'això val va aquesta presentació? Vindré a veure-la!» sí? Llavors, això tothom hauria de fer. «De què vull parlar? Així, més o menys en 30 segons, ho puguis explicar!» I tot va al voltant d'aquesta idea. L'audiència. ja vaig fer una enquesta informal a coneguts meus, a unes 20 i escaig persones, preguntant el mateix que vosaltres. Què és el més important d'una presentació? I ara us posaré algunes cites, hi ha un text i el de així, ja us aviso, però són cites, eh, del que va dir la, la gent. D'acord? aconseguir l'interès del públic. Fixeu-vos que anirà sortint el públic o l'audiència bastant sovint. Que que parla ho faci en segura